اسعار القرميد السعودي وسعر القرميد السعودي يتم حسابه على حسب المتر سعر تركيب المتر القرميد السعودي وسعر القرميد السعودي 260 جنيه للمتر توريد فقط سعر القرميد السعودي 350 جنيه للمتر توريد وتركيب كيفيه التواصل بالشركه العاصمة إذا كانت ترغب في معرفة أسعار قرميد لسعودي أو تركيب قرميد تستطيع بكلسه هولة اتصال على شركتنا العاصمة والتي وصل مع ممثل شركتنا عبر الهاتف من خلال رقم صفر واحد صف اثنين صر صر واحد صف أربعة أربعة, اربعة, اربعة تستطيع على التواصل بماس العاصمة أيضا عن طريق لواتساب يمكنك للتواصل من خلال موقعنا الخاص بشركتنا العاصمة تواصل معنا وقم. بشراء قرميد عالي الجودة